Євген Хмелінський відпрацьовує загальний курс дресирування зі своєю підопічною, вівчаркою мері. «Стоять! Лежать. Сидіть! Голос! Кам'я! Рядом! Місто! Главне, що потрібно, щоб собака була мотивована чимось. На, на даний момент вона мотивована, тобто все проходить як в вігрі. Тобто для неї робота – це її гра. Тобто вона зробила, отримала свій там, опортуровочний предмет. В кінологічному центрі Євген працює 7 років, тренує 4 собак. Мері – одна з них. Її спеціалізація – розшук. Розшукова собака, їй потрібно долати смугу перешкод, робити загальний курс дресурування, вміти шукати стреляні гільзи, слідова робота, що є найважливіше в цих собаках. Потім виборка речей, виборка асистента, затримання умовного правопорушника». До Миколаєва мері привезли з Київського кінологічного центру, коли собаці було три місяці. Зараз їй два роки і три місяці, і вже рік, як її беруть працювати на місця подій. Указує Підхід або відхід умовну злочинця. Тось тобто напрямок його руху, куди він, в яку сторону він пішов. Здібності собаки залежать від вмінь, витримки та терпіння кінолога, говорить Євген Хмелінський. Нічого не залежить від породи, так само від статі собаки, це нічого не залежить. Якщо собака там, коли її водиш, вона там носом в землю, все время нюхає, там щось, їй там все цікаво, що знаходиться саме на землі, Тобто це так, собака більш здібна слідової роботи. Якщо собака там більше їй там якісь об'єкти нюхає, там стінку, якусь там коробку підбігти, ну, то тобто, тобто, собака вже вважається там де по спеціальному курсу – там, наркотики, вибухівка. Потрібно, щоб насамперед була собака здібна до цього. Ну і уміння кінолога. Насамперед багато чого завісить від кінолога, тому що треба багато сил вложити, і саме головне, щоб було бажання досягнути якогось цілі. Змагання відбувалися упродовж трьох днів з 19 по 21 жовтня на базі кінологічного центру головного управління національної поліції та Житомирського навчального центру підготовки поліцейських. Нагадаємо, минулого року на чемпіонаті національної поліції з багатоборства кінологів мері перемогла в номінації на кращу вибірку асистента. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.